Besescu s-a dezlneuit, la B1 TV, le-a jignit pe Olgoa Vasilescu, tupeista, Sorina Pintea, Amrâța, Dari Petreda, Clovnieu Eugen Teodorovici discotecar. Traian Besescu s-a dezlneuit, luni seara, la B1 TV. El i-a jignit pe ministrii din guvernul Viorica Dencil. De la Tudorel Toader, la Lia Olgoa și de la Sorina Pintea până la Petre Eugen Teodorovici, fostul președinte al României n-a ratat nimic, i-a gesit diferite etichete. Lia Olgoa Vasilescu are un tupeu incredibil. Am văzut-oi pe amrăta asta de la sănătate care spunea ce spitalele se dea bani din bugetele lor. De unde, ce 80 din buget se duce în salarii? Uita iv la clovnul de la agricultură. Acum e cu viermele de metase. Orlando e discotecarul. E o gogoa e mai incompetent decât mia. Teodorovici e o catastrofă din punct de vedere al nelegerii stabilitii macroeconomice, codului fiscal. S-a luat la trânt, a fi vrut să zic un cuvânt urât, cu pilonul 2, a declarat Traian Besescu. Traian Besescu a continuat seria atacurilor cu ministrul justiției, Tudorel Toader. Omul subliniereurul sta a venit cu o mare etichetă de marele specialist sublinierei, profesor în drept sublinierei, n-a făcut nimic pentru cre terea performanței justiției. Mecar, dacă lua decizia Curții Constituționale, subliniere îi spunea ce uite, avem de modificat astea 100 de articole. Fecea ceva. Nu a lăsat nimic de urma sa. Eu la subliniere remania i E Tericianu care îl susține, ei l-au susținut sublinierea la Curtea constituțională. Toader, în loc să se ocupe de codul penal sublinierea de procedură penală, el s-a ocupat de covesice subliniere a sublinierea ea au spus sublinierea sublinierei Dragnea. Acum, se pare ce dragnea se deropează cucină. Dar eu sunt curios cum va rezolva problema la Curtea Constituțională pentru ce va spunea ce va face. Sper ce se uit sub în Constituție. El nu poate ataca la ce cere nimic. O să ia de pe ager pres anuncul în dintelui. dinte lui. E ridicol, penibil. Mai mult decât atât, aici discut de o disputie dintre Ministrul Justiției, sublinierea i presubliniere dinte. Se admitem ce presubliniere dintele emiteau un act oficial, dar nu îi trebuie, pur subliniere i simplu a spus lângă. Se admitem ce emita da un act trebuia să fie în conflict guvernul în ministrul justiției ca să existe conflict între instituțiile statului, ori scrisoare sub -i solicitarea nu a făcut o dencil, deci nu e conflict cu guvernul. Cred ce joacă piesa absurdului, a afirmat Traian Besescu la B1 TV. Și ei două puncte legea care lo o vete crunt în român. Cum ni s-ar putea crede din nou facturile la electricitate?